شبابي, شبابي الدنيا كلها شبابيك وسهر والحكايه والحواتيك كلها دايره عليك الكلام كان كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين عيني شبابي الدنيا كلها شبابي.